السلام علیکم سوار کے پاکستان میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج ہم آپ کو تقریباً ایک صدی قدیم ریلوے اسٹیشن کی سیر کرائیں گے 1881 میں قائم ہونے والا یہ ریلوے اسٹیشن جس کو 1912 میں ایک جنکشن کے طور پہ اپ گریڈ کیا گیا اس کا نام کولڑا شریف ریلوے اسٹیشن ہے جس نے اپنے ارد و گرد پاس کے دیہات کی رہائشیوں کو تقریباً ایک صدی ریل گاڑی کی سہولت مہیا کی آج کل یہ ریلوے اسٹیشن مسافروں کے لیے اور یہاں پہ اسلام آباد کے باشندوں کے لیے ہیریٹیج میوزیم کے طور پہ جانا جاتا ہے یہ ریلوے ہیریٹیج میوزیم لگ بھگ اکتوبر دو تین میں قائم کیا یہ میوزیم جو دو تین میں ایک بند حال تک محدود تھا اور اس پر کچھ پرانی لوکوموٹیو ٹرینز اور بھاپ کے انجن اور پلیٹ فارم پر رفٹ جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے اس کی گزشتہ اور اس کی اپگریشن کے بعد اس میوزیم کو اس ریلوے اس ریلوے ہیریٹیج میوزیم کو ایک شاہکار بنا دیا کولڈ شریف جنکشن کسی زمانے میں یہاں پر نیرو گیس انجن چلا کرتے تھے گولڈ جی شریف جنکشن خیبر میل کے لیے ایک بڑا ہی مشہور جنکشن تھا استانہ عالیہ اور درگاہ گولڈ شریف کی وجہ سے یہ جنکشن بہت مشہور ہوا یہاں سے اس گولڈ شریف جنکشن سے آپ کو تین مختلف طرف لائنیں جاتی ہوئی ملتی ہیں ایک لائن ٹیکسلا ہری پور حویلیاں تک جاتی ہے دوسری لائن یہاں سے ٹیکسلا واہ، اٹک نوشہرا سے ہوتی ہوئی پشاور اور پھر لندی کوتل تک جاتی ہے تیسری لائن یہاں سے جنوب کی جانب یہاں سے ٹیکسلا ترنول فتح بسال سے ہوتی ہوئی میاں والے کی جانب جاتی ہیں یہاں پر ڈیزل انجن کے ماڈل رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پیریٹ کا ایک لفٹر جو کہ یہاں پر پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہندو ہندو اور سکھ مذہب کے لوگوں کے لیے انگلش اردو ہندی بنگالی اور گورکھ مکھی اسکرپٹ میں کچھ سائن بورڈ اور سلو گنس بھی رکھے گئے ہیں وکٹورین اسٹائل کے ڈیزائن کا یہ ریلوے اسٹیشن اپنی نوعیت کا منفرد ریلوے اسٹیشن ہے اس پاکستان کے علاقے میں کلونی پیریڈ کے ٹیلیفون بھی یہاں پر اس عجائب گھر میں رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ نارتھ ویسٹرن ریلوے کے انجن ماڈل براڈ کیج اسٹیم بھی اس میوزیم میں رکھے گئے ہیں ووڈن رولنگ پیپ جو کہ قدیم زمانے میں کچن میں استعمال ہوتے تھے الیکٹرک ہیٹر فین جو کہ وکٹورین دور میں اس سب کنٹینینٹل میں ریل گاڑیوں میں یوز ہوتے تھے وہ اس کے علاوہ ٹائم پیس کلاک وغیرہ بھی ان کی نمود و نمائش کی گئی ہے آئیں اب ہم ہمارے ساتھ اس ریلوے اسٹیشن کے اس میوزیم کی سیر کریں Music